Beza antara akikah dan korban ialah dari segi masa dia Akikah dibuat pada hari ketujuh Manakala korban dibuat pada hari sepuluh dan sambung pada hari tashrik sebelas, dua belas, tiga belas sulhijjah Maka aa, yang memberi perbezaan sebenarnya ialah pada masa dia Dan haiwan yang digunakan Kalau dalam korban, kita tahu haiwan ternakan seperti lembu, unta, kambing Tapi untuk akikah disebut dalam hadis dua ekor kambing untuk anak lelaki dan seekor kambing untuk